Вибухи у тимчасово окупованому Токмаку Пологівського району пролунали сьогодні близько 10 ранку. Цю інформацію Суспільному телефоном підтвердив голова Токматської міської військової адміністрації Олександр Чуб. Було дуже гучно. Були прильоти і потім відруки, дітонація. Там в 10.08 були прильоти, а в 10.30 там… Статманське прес-центр, ну це російський. І в цей час доставлена гуманітарна допомога від шефа Пентинської області. Ми тут не вітаємо це.